A que non lle pasou isto? Procurando unha páxina web, aparece este erro. 404. O primeiro 4 significa que se trata dun erro do cliente. O 04 indica o erro específico: Non atopado. É dicir, hai comunicación co servidor, pero non se encontra a páxina desexada. Un erro moi habitual. Un erro moi habitual. Pero que significa este outro 4? 4.404 é o número de persoas que perderon a vida tentando chegar a España en lancha durante o ano pasado. Hai comunicación entre África e Europa. Optemos o erro 4.404. Persoas non atopadas. Un error muy habitual. Un error muy habitual. Un